යරණ ડોලර්ස් කෑවේ මහින්ද රාජපක්ෂ ගෝඨාභයලා අපි කපපු ගේට්ටක් නෑ ඇයි අපි දුක් විඳින්නේ උන්ට හේන ගන්න ඕනේ රාජපක්ෂ පරම්පරාවට හේන ගන්න ඕනේ උන්ට හේන ගන්න අපි මේ දුක් මගේ කකුල අඩිය තියන්න බෑ ලාම් ටෙල් මගේ ගෙදර ලයිට් නෑ පාද්‍ය ශිලේකන් ගන්නව මගේ ගෙදර ලයිට් இல்லනකොට ගාමසේක දෙන්න බෑ කිව්වා නිසි කතා කරන්න පාද්‍ය ශිලේකන්ට කතා කරන්න පුළුවන් එහෙම ලාම් ටෙල් ටික ගන්න දෙන්නත්ත මේක රටක් ඉංගන රටක් ඔය හන්ති ගවන්ද බෑ මොන කර්මය ඇත්ද මේක වෙලා තියෙන්නේ ආවට අප්පගේ කෝයව tabi දුක් විඳින නෑ වන්න නෑ වන්නද මේක නෑ ඉන්නවා අර විකාර ගනියනවා ඈ ඔය තාම බලන් ඉන්නකො ඉන්න ජනතාවගේ හැටි මෙතන ඊ හැන්ද හකට ආපු ගමන වින්නේ මුල්ල හේන ගන්නකොට කියන අපරාධ අපිට දුන්නා උണ്ട ඡන්දේ වැඩන්නෑ දීලා කරපු අපරාධයක් නකට මේ මාදි දෙවියෝනේ ඉන්නේ හැබැයි තින් මේ ගෝල්ලෝ උදේ ඊයේ උදේ ඉඳල වෙන්නේ ඉන්නේ අපේ උඩට බිමට හතර පැත්තටම වෙන වෙන දෙවියන් වෙන වෙන අපි ගෝඨාගෙනාම අපිට හොඳ රටක් කරන්න හොඳ සමාජයක් ඇති කරගන්න. අද අපිටම හිණ ගහලා තියෙනවා ඊට වඩා කියන්න බෝල් එකක් නදා දෙන්නේ. ඔව්. අතන හදියා කරන බරක් දැකලා මේක හොඳ නොවන්නේ. ඉතින් ඒක. මේ ඔය කසහ. අතනම ගියනම මේ අපේ ලීඩ්ස් එකේ ගහන්න බෑ. මේ view වල වාගේඩක් ගන්න බෑ. නැත්නම් හෙල්පිය කඩ ගාලා අවංක අපි කියන්නේ ඒකත් දෙමු. අවංක පොලිමනි කන්නේ කඩන්න එච්ච කනේ. එනා ගේස් වල බැලුම් කරන්නේ. අපල කියන්නේ ඔච්චරම කියන්න තියෙනවා. ඒක දෙල්ටි කරපුවෝ කියලා. අනිත් කාමරේ ගාමරේ ගාමරේ. අනිත් කාමරේ බිල හැරෙන්නවත් වල මිණස් කන්න තියෙනවා. අවංක. මේ සබෑ ගෝයන්නේ ව්‍යාපාරික හැබැයි අතයට වෙන බය අපේ අරග හොරේක කරන්නේ නෙවේ. හොරේකලුම සිදින්නවා. ඒක පොලිගහක් තියෙනවා. මොකද ඊයේ උදේ අපි පත් වෙනක් අන්න වෙනවන්නේ මොකද ඔය කිය කරේ අපි දාලුම ගෙරුවගේ හැක්කේ පරිමාවේ අපයි ගහන විදිහ අපර තමයි ඔව් දුන්නම නේ හරෝ හැබැයි දුන්නම හරෝ අපේ කිලක් දැන් උන්නක් කියන්නේ අපෙන් අහන අපේ කිලක් ජීපියෝ ඔක නෝ දෂප් බවෝසැබ කැිර් විකරසවෝවදිකිඛ වන පාසව් следර ක්ීබධ කුයී ‐සසගො එකර ඔයාලා ඔයගේ තැනට යන්නකො. හරි අපේ තැනට යන්න. ඔයාලා තැනට යන්න. ඇමවුට් එකත් තෙල් ගහන්න දී ඉන්නේ. ඔයාලගේ තැනේ ඉන්න. මිනුසු ඉන්න ආන්නවා 링වා කියලා. ඔයාරි 링වා ඉන්නවට වැඩම. මේකයි කියන්නේ. අසාමාන්‍යම දාන හොඳට දෙනවා chance එක. මෙතන මිනිසු ඉන්නවා ඔයාලා කියන්නේ. අපේ ආයතනයේ ලාම් ටෙල් වලින් තමයි අවුරුදු 14කට මම ආයතනයේ සේවය කරනවා හරිද මේකෙන් ලාම් ටෙල් වලින් තමයි අවන් එක කරලා විජලයක තේ කොළ රටවලට යවලා මිලියන ඒවල ලංකාවට ජන ජීවිතේ සම්පූර්ණ දාහ වෙලා තියෙන අපේ ගෝයිපු ගවපහතු 350 800ක් ජීවත් වෙනවා. ඒතර ඒක ජීවත් වෙන විදිහක් එතිගල වාදිනකොට අපි කල්පේකට යන්න කියක් නැහැ. දැන් ළමයි 300 කට වැඩේවස්ත අවින් වෙලා තියෙනවා. මේ ලාම්කෙල්පස් නේද. පුරුහන්නා එක දේලා තියන් තියන්නේ. රජේපයින් ලාම්ු තෙල් ටික අපිට අවශ්‍යල විතර මේ ලියුමත් අපි සපලයි කරනවා. ඒක ඉන්දිකල වාදින්න කියලා ඉල්ලා සිටින එකද. කියන්නේ අපි උඩට බිමට හතර වෙන වෙන දෙයියන් අපි ගෝටා ගෙනාවා අපිට හොඳ කරන්න හොඳ සමාජයක් ඇති කරගන්න. අද අපිටම හින ගහලා තියෙනවා ඊට වඩා කියන්න දෙයක් අපිට කීයක් නන්ද මේ පොළේ මේ ඉන්නේ මේ පොළේම තුන් දවසක් අපි අද හිතින් 800 කලු දෙන්නේ අපිට මොනවද කරන්නද ගොවිතැනක්වත් හොරගන්න ඒ වතුර වැඩ කරගන්නද නැහැ මුකුත් නැහැ මේ තෙල් ටික ලාම්පුවලටම හරියන්නේ වෙනස අපි හොඳ වෙනසක් කරගත්ත උත්සාහ කරලා මාතෝ මේකයි අපි ආවේ මාතෝ රටක් ප්‍රාජයක් මේ පෙරළන්නේ නෙවෙයි තෙල් ටිකක් ගන්න ආවේ මාතේ ඒකටත් අපිට නොඑකේ ප්‍රශ්නයි අපි මේ ව්‍යාගන කරන මං අත વર્ષෙන් ආවේ අපේ ඊතර ව්‍යාගන දෙයක් නැහැ දැක්කුක නැහැ ඉතින් මේ ව්‍යාගනයි ගාමක මේ ගාමක ප්‍රතිපත්ත කර මේ විනහකට නෙවෙයි දැන් මේ මේ පෙට්‍රල් ජෙට් එකට තෙල් લાવේ සති තුනකට පස්සේ මේ තෙල් લાવේ ඒ ඇවිල්ලා අපිට දෙන්න බලන්න බොහොම සොච්චමක් දෙන්නේ මෙතන ඉන්නවා මහත්තයා පිළිගන්න 1000කට 1500කට වැඩියි මේ මිනිස්සු තවත් තුනක් පොලිමේ හිටිය හැටි ඉන්නවා මන්නේ ගඩේ තියෙනවා නම් මම අපි ගෑවෙන්නේ නෑ ડોලර්ස් ගෑවෙයි මහින්ද රාජපක්ෂ ගෝඨාභයලා අපි කවුරු වැත්තක් නෑ ඇයි අපි දුක් විඳින්නේ උන්ට හේන දාන්න ඕනේ රාජපක්ෂ පරම්පරාවට හේන දාන්න ඕනේ උන්ට හේන ගන්න ඕනේ අපි මේ දුක් මගේ කකුල අඩිය තියන්න බෑ ලාම් ටෙල් මගේ ගෙදර ලයිට් නැහැ පාද්‍ය ශිලයේකන් දන්නවා මගේ ගෙදර ලයිට් ഇല്ലනකොට ගාමසේක දෙන්න බෑ කිව්වා නිසි කතා කරනවා පාද්‍ය ශිලයේකන්ට දැන් කතා කරන්න පුළුවන් එහෙම ලාම් ටෙල් ටික ගන්න දෙන්නේ නැත්නම් මේක රටක්ද රටක් වේ අදද යක්න රාජපත්තලා කාව පාට අපි වඳි ගවන්න බෑ මොන කර්මයක්ද මේක වෙලා තියෙන්නේ තාබ් කට තාබ් කටේ කොහෙවත් අපි දුක් විඳින්නේ බඩේ ගින්නේ අල්ලපු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 එකක් තියෙනවා මාර වහන්නේ කියලා දැනගන්න ඕන එකක වරදින් අම්මා ඉන්නේ දරුවන්ට බලය එන ගාම්මා බඩු කඩකට විකුණනවා නේද ගහපියෝ තෙල් අරගෙන ගිහලා තමුන්ව විකුණන්නේ ධාර්ණව ගේනේ කොයිタン තේරුම පොලිමින් ඇයි යාරේ විකුණන්න බෙදන්න කියන්නේ නේ නේද දැන් පොවුතරයක් ඉන්නවා දැන් උදව්ව ඉන්නෝ වෙනකන් හන්නේ කියලා සාප දෙන්න තේරුම ඉරේ කරගෙන දිනන්නේ මෙරියට තියෙනවා පොලේ විතරක් නේද තාපා දුකක් අල්ලුවා බලාගෙන දුක් වෙනා මිනිස්සුන්ට හොස්පිටල් එකේ මෙන්න මෙහෙම ඉන්නේ ඔබ මම නේ ආයතනයකට මම යනවා මම මිනස්ට්රි එකේ නේ මොනතරතාව කරන්නේ නේද ඔබ මොනවද කරන්නේ නේද මම ආයතනවලදී මට ඒක නේ අවශ්‍යතාවය දෙනවා මට කොහොම මම මේ රෝවිදන් තාට විතරක් ඉන්න තිබ්බත් ඇයි ඒ කියලාද මම බලලා ඒකේ දෙකක් කරලා තිබෙනවා. ඒක නම් ඒක තමයි හිතේම අරින්න අපේ කට්ටිය ටිකයියි තායිతికාරයගේ ළමයි මගේ මඩවල ෂෙඩ් මගේ කාර් එකේ තෙල් ගන්නව ටෙක්නිකයිලා බිනවා ඒ කාර් එකට කොහොමද ගහන්නේ අද මනු එල් මිනිස් වාරන් ගිහලා තියෙන පෙට්‍රල් ඒකයි ඔයාලා සතුටු වෙලා හිනා වෙලා ওই ටික අරගෙන යනවා මට. මම හතෙන් ඇවිල්ලා අන්තිමට මොන වරමෙන් බැනලා ඒව ඕනේ නෑ සමහර කළු කඩ බිස්නස් මේ ගැටලු ඇති වෙන්නේ. ඔව් ඒක වටේට ඔයාලට පේන ඕන කෙනෙක් කරලා වැරද්දක් මොනවායි. නේද? ආමින් කොහොම හරි මම මේක ගහලා තිබුණා මට දුක ඔය කටේ හිරක හැවන් කමෙන් වෙන්නේ කියලා නිකන්ම මගේ එක කරේ නැහැ. දැන් ඒ නිසා මෙහෙ කරන මෙකෑන් ගහගෙන යන අතර එක කෙනෙකුට එක එක ගහයන් කරන්නේ. යන කර මෙලම මට ඕන රෑට වලේ උතුරු කරගෙන රෑ දිස්නෙක ගහලිහර කරන්නත් තිබ්බා. මම මඩ ඕනේ අපි රැහැට ඉතුරු කරලා ගහමු වලේ. මම ඕනේ වෙන එකක් ගන්නකම්. මිනිහෙක්ද මේ ඉන්නේ මේ වෙනම ගහලා ඉන්න. අපි කරේ මේ මනුස්සයෝලි කොට පත්තු කරගන්නේ. ඒ වගේ වැඩ කරන මිනිස්සුන්ට මේ අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. වගේම මේ වැඩ කරන අපි කවුරු මොනා කිව්වද නෑනේ. නෑ නෑ පොඩ්ඩක් මේ අපේ කිසිම අපේ කිසිම කවුරුන්වත් මෙතන වෙන වෙන හුදෙක්ගේ වැඩ කරනවා වෙලා ඉන්නේ එහෙනම් අපි මේ පය වෙන්නපො මං එනින් ගමන් මග දෙන්න මේකුණක නැහැ නේද මම ල කා හති දන්වෙන්න අවර සමන යපි නෑම මෙන්න අපේ දියණියක් ගන්නවා නාමලේ රැයේ මේ ලස්සන ආදරේ වටෙන් මෙවැනි වීඩියෝ ඔබට දිනපතා නැරඹීමට අවශ්‍යයි මේ jangama durakataneeta mevene video netara gennwa gennima thamashana. Udara news ape YouTube nalikawe dakunu pasen tiena subscribe button eka obala bell salakuda sakriya karagaththama obota yawastha gowada wenawa. Ena mata kethuwa me video naramala awasani subscribe button ek obala bell salakuna obala like karala yanna. Adayawasaka kamemu mevene video